Gyereket gyógyítani az mindig azt jelenti, hogy nem 5-10 évre, hanem mondjuk 60, akár 70 évre is gyógyítunk. Már nekem szerintem nagyon jó fej. Én nagyon játékos vagyok, és uh, tudtam, hogy valami olyat kell választanom, amit nem egy-két évig fogok szeretni, hanem akár 30-40 évig is nagyon fogom szeretni. Nagyon szimpatikus ez az igen. a dokter. Tök jó, hogy ott van mögött a háttérben egy ilyen kutyus, meg binga. Igen. Mondjuk, hogy ha bácsi is ott lenne, akkor rek is lehet, hogy ilyen lenne a háttere. Először is, már amikor behívom őket, akkor rögtön beszélek hozzájuk is, nem csak a szülőkhöz. És szerintem én azt vettem észre, hogy már ez megnyugtatja őket, hogy nem, mint kívülálló kezelem őket. Ez azért volt, mert ugyanaz csináltam, amit mi is mondtunk, hogy elmondja, hogy mi fog velet történni, és elmondja, hogy mi fog velet csinálni. Én nem fogom attól még jobban érezni magam, hogy, hogy anyukám tudja, és én nem. Tudom. nem. Meg a, az anyukánk, az nem, tehát hogyha mi vagyunk beteg, akkor biztos, hogy mi tudjuk jobban, anyának mi fáj. Először is elfogadjuk, hogy a gyerekek félnek. Nem várjuk el tőlük, hogy ne férjenek. Nagyon fontos az, hogy mi is lehetőleg kedélyesen, nyitottan viszonyuljunk hozzájuk. Nálunk az osztályon ez egy alapszabály, hogy a szülő minden pillanatban ott lehet a gyerek mellett, és nincs az a beavatkozás, nincs ez a helyzet, amikor kiküldenénk őket mellől. Ez nem tetszett, mert szerintem ebből az derült ki, hogy ők nagyon igyekeznek. Mondda vagy segíteni a gyerek legat. És az is nagyon jó, hogy a szüleik ott lehetnek mellettük, mert az a legnagyobb biztonságot. Jön. Ezen kívül még számos technika van, amivel tudjuk a fájdalmakat csökkenteni, akár a környezetnek a kialakításával, hogy körbenézzünk például. Akkor fehér falat látunk, és egy csomó ilyen tartót. akkor most komolyan így rendeznék be, hogyha van ott egy, <tos> mit tudom én, egy műtő, aztán akkor úgy legyen van egy dolog, akkor van a is. Meg. Azt várjuk tőlük, hogy legyenek fegyelmezettek, mikor vén szúzunk nekik, és vérvételük van. Ez irreális. Ez az egész egészségügy, ez egy erőszak szervezet. A gyerek legalábbis biztos, hogy ezt látja benne. A mi dolgunk persze nyilvánvalóan az, hogy ezt a lehető legkisebb mértékre szorítsuk vissza. a, mond, a, a, a mondot, amit a felőteknek szerintem jobb. Van, érthető. Igen, igen. igen, úgy értesz, hogy nem lehet ne értelmezni? Igen. Uh, túl doktorosan beszél. <gül> <gül> Ilyen, az, hogy vérvételt, az nem jó neki, viszont akkor magyarázzák el, hogy ez miért csinálják, miért, hogy mi lesz, hogyha meg meg. Tehát, hogy ne, ez neki jó, ez nem. Lehet, hogy fáj, de utána már meg fog gyógyulni. És szerintem azt is el kell mondani, hogy. Hogy, hogyha nem csinálnák meg, akkor mi történik, és miért fontos ezzel megcsinálják. lenyomom a gyerekek nyelvét kanállal, ha meg akarom nézni a torkukat. Alapjában véve nem. Nem mi nyomjuk le a gyerek nyelvét, mert az azért egy elég otthoni ö, ö, ö, ö, praktika lenne. Ha elmondom, hogy mit szeretnék, hogy nem fogok használni kanalat, csak lámpa van a kezemben és annyi a feladat, hogy kinyissa nagyra, és én akkor bele fogok látni, akkor ez általában so szokott menni. Szerintem sokkal jobb a gyerekeknek, hogy nem így kell el, hogy jaj, jaj, a be a számba, hanem, hanem igen, hanem... hogy megmutatja, szerintem az is jó, hogy hogyan kell, mert hogy nyítsd ki a szád, kinyitok éppen, ki van nyitva, de hát amit még nem csináltál, azt hogyan tudnád.